ki o çəftə oldu. Bizi bizim kostensiyə. Nəhə. Bura. da gəldilər, sonra da bir cin qaldı burada. Yetmişdən uşaq düzüşmüş uşaqlar, gənclər, iftəsalılar. İftəsalada bir xələstən soruram ki 90 90-ci ildə Tezar gəlib batalyonu icra yəni yani getməmiş. Səhər ikinci batalyonu 96-yı -96 gəlirəndə döyüşlərdə olmuşam. Həmcə öncə övbəndə. Bizi kimləri tanım evdə, yəni məsələ həməşə döyüşlərdə birinci qalaqda olmuşam. E hə, sən deyək bir sözlərdə dedin. Bəmin ki, mən o posta, bu arxa posta olmağı, o e eylə-elə cəzmə özümə yaraşdırmırdım. Həmcə qalaqdaydım. Bizi kimləri həməşə öncə övbəndə olub, həməşə almışıq. Məsələ, sandıqlarca ustarı təhlil vermişik ki Yəni, cavanda əskərlərimizə onu təhbir vermişik, yəni posta qoymuşum. Biz torpaqları azad eləmişik, şurada e, alıqlar, geri qayıt alıqlar, birinci batoliyum, ikinci batoliyum olur. Yəni, biz anıca öncəhbədilmişik. Yəni, biz məsələ şəxsən deyirəm, özümə ahət bilərəm ki, yəni sadəcə gizlənməyə biz özümüze ahət bilmişik, nəyə görə qovatmamışım, yani, şəxsən Bizim əmvərdə olmuşam, oradan vəzikədə olmuşam bizim. Həmərin yani sərinin baxlıydı də dövüş. Orda da yafşı taktika almışsın hər şeyi, özətmişli, özətmişli. Ben sədəcə elə vəziyyətçi bu dəgər, mənim çox, yaradaşım ilə çox. <gülüyor> yani Bəzi şeylərə bizdən yaradlaşma gəlir, yox. Biz, önə Gəl, bu barədə de, deyirsəncə, genə hazırıq. Yəni, canımızı da görək. Yəni, söhbət yox. Torpaqdan otarım, canı görək. Bə, bəzi mən buradan otarım, yox. Bu, Torpaqdan Torpaqdan otarım. Xalqdan, vətəndən. Xalqdan, ha. Yəni, nədir? Biləcək, neyir onadır? Büyürəm, hafızım, əllim. İndi bir ha. şey deyim, dənə, <coughs> mən uşaqlıydım, yadıma gəlir. Onlar da haradasa 90 7, 98-ci illər, bəlkə də 96 dolardır. Bu, şey var idi bizdə Heydər Baxtı, Parkı vaxtı Leylin Parkı deyirdilər da sonradan Heydər Parkı oldu onun aşağısında məhkəmə var idi məhkəmənin bölündə siz karate dərsi deyirdiniz Əm. Zülfüqar müəllim siz Rufan müəllim mən çox gəlirdim baxırdım sizə karate zadı uşaq idim nana, maraqlanırdım ki orada deyirdilər ki ən güclü müəllim Füzuli müəllimdir burada karatenin rayona gətirən karatenin banisi Əlbəxə döyüşün Roka paşının 3-4 dənə orada idman növü deyirdilər deyirdilər ki, biri çıq boksdur, rukapaşındır, karatedir, kokşun kaydı, ondan sonra şotakan karatesidir. Dirdilər ki, bunların hamısını bu adam bilir, gətirib. Sambodur. Mənim 10 yaşım olanda mən küləşlə məşğul olurum. Ha. Uşaq vaxdınlar, bilmə nəvəz kəhər olacaq. Küləşlə, volum barbadı, klasik barbadı. Sonra müngəsəyir zorasında 83-ci illərdir. Pacizoyla məşğul olurum. Eskere giden de de aynı parlağına düştü, burada dedikler, spars kiminler mesela ileride Bize de MBC mesela spor komple sordu. Rukak başlı boyu esker işte çeştiler, zündürse. Sonra nereye koydular spor komple? Yani izman çeşme yap. Rukak mesela bu izmanla Yarışlara da giden de üzere biz Biden'dan gelirdik. Mesela birinci tereçem de vardı. Yerde okumuştur. Elim ben sonra işlerimi verdim okumağa. İzmançı olduğuma göre gönderdiler. Okumağa ki, Barınalı'da kalıp soru işlerimi. Öyle olur ki, okuyup 6 ay kurçuklarında sonra neyse Krasnoyaskı'da okudum. Krasnoyaskı'da da kaldığım işlerim veya TPT işlerim. <gülüyor> Go to the Dinamo hall. Dinamo is famous. At that time, I practiced sambo, I entered with the name Sambo, there was no permission. Yes. There was no blood law. I entered the hall with a karate, for example, the most of these karateists and coaches practiced. During the Yürüyəcə bacana gələndə mən işdən çıxdım bu ayında. Qarq vaxt idi, maşalar məlumdə bizim büləş məlumuzudur. Qarq gedişlə bu Ruslar-ı niqtəqə deyirəm məlumdə, yəni Ruslara qarşı bu boyda öz vətərimizdə gələtmək. Məsələn, internet zalı gördük. Onda da məktəb zalı idi. başladım, bu kapbaşın boyudan. Karitetu dağın məhz keçməyə. Hə, hə, karitetu. Onunca mənim əsr istiliyim, uşu, dilini kulaq istiliyir. Uşu, dilini uşu kulaq? Uşu, sandı. Uşu, sandı. Hə, əsr, dili, dilini kulaq istiliyir. Yəni, mən ən çox uşaqların yırtmağını uşuya salırıyorum. Növləri var. Oh. Mən məsələ, yarışa gedimdə mənim uşaqlarımı yırtdım. Məsələ, var ki, uşuda... Karitetu da var, çölə çıxarsam, şurada var alış təcrübə. Yəni məsələ çəkanlıq suruşdurdum. Yəni mən bir tuturuşağı. Bunun sonra da bu müharibə var. 69-90-ci illərdə bu opsiyan yoxdu deyildi. Hə, hə, hə, opsiya. İndi hər biri öyrən, məsələ kimdə nə varsa, də var, altı nəfər şəfəqə yedirdilər, postada durmaq. Gözəl. Hə. 16 tüfə ilə postada dururduq. Allahsın hə. Və bunun hə. sürdü müharibət qızğın 91-ci illərə qədər Ya birinci batalyonun yaranında görüşler de olduk, sonra Rasim Eşverov'un ikinci batalyonun yarandı, onun iki tane doğrudan terebem oldu, Rasimler de münasipetimiz oldu. Yani onun batalyonunda, yani orki, ya e, o e, ki... Evet, o. Evet. Bu... Töftesi de olu. Görün boyca da yaranı. Bize de bir gelenebilir, yani bunlara boydan ders geçme yok. Məsələn, məni təlimə qozdur ki, təlim şişməyə. Yəni, təlim apırıb. Boya da gidində, boya gedildik. Boydan da məsələ olur ki, ayna, oyun oyuncundan bir ki, Andrei biz torfağa alırız. Duram, bura kimi gezi çıxmışıq. Spanakirta 7 kilometr qalmışdı. Bizim gezi almışdı. aldığımız möbdətdən biz po postu təhvil verən vaxtları Məsələ, gəlir ki, öyə, dincəlməyə, yəçinməyə, nəyəsə deyirlər ki, hə, aldığımız kurslar, məsələ, oradan ücə geram var, hə, tarım başa düşsən. Bildi. Hə, yəni, mənim de, məmundadır ki, deyilirdi ki, yəni, indi o vaxtı qal, mən iş kiməliyini Alarıq da, verərik də. Belə bir sözlədir. Genə keçirdim, məsələ, almağa gedirdi, görüşməlməsinə, məsələ, bir alanda məsələ, görürsən ki, 2-3 gündən, gündən sonra alır da təhlil götürüləndə, məsələ görürsən ki, genəyi qalib edirdilər. Məsələ biri verilirdi, indi bilmirəm, dər sonlar verilirdi, verilirdi. Yəni, halk ədalət yox idi, nizam ordu yox idi. Ancaq millətin elə bir ciyarı var ki, ona heç bir qabağına duramınmaz. Əsas məsələ o millətin ciyarıdır. O millətdə uğur var, uçıaq var, həqiqətən. Sən hissın, sən zəmnin arxasında durmaq lazımdır. Dözsün, qayna de etmək lazımdır. Biz, bizim önümüzü ömrümüz ixan qəhrət. Hı, başaçıram, başaçıram. Bizim millətimin ömrü ixan qəhrət oldu. Millətim başa qarışmasın bu qəhrətə. El olmaz. Aşə sən hər əzə israrla qəhrətə başladı, Ermən getdi qəhrət dərzətlər bu çətir məqamdan çıxdı. Qaldı mənim məsələmə. Mən sonra gecərənə qalmazsən də mənim sənətlərimi məsələ papkada maikomatlı gizlətdilər. Hıh. Görə yoxu. Asmarı atmadı. Rəhmətçi. Allah razı etsin. çıxdı. Özüm gizlə istəyirəm. Komandiro oturumşam. Cən komandiro Sıqalat çıxınam, mən tərəfli oluncaq. Düzünü də deyirsəm, indi nəvin kuruş verildən sonra onu çıxartkılar oldu. sonra mən üzə yavaş-yavaş veteranlığımı ala bildim. İndi də Sürriqanabağ əlliyinə, məsələ, Alinsədən, mənim çahızımı gecətdilər. Mənim özüm pis xəst oldu. Düzünü deyirsəm, darinətçi əllər, döyüş. Mənim özümün Sonra bu düşdü üstünə, güb Yoldaşınız. Bir da oğulunuz. Hə. Üçdük, yetki, bunu da allatdılar. Qadər xoğul <gülüyor> ağaq. Əsas yoldaşınız. Mənim də gələləni düşmək üç gün, on belə mərtəbədə, bir ləni, əyağımdan çıxartmadılar, çıxartamadılar. Qaldırdılar <gülüyor> üçüncü mərtəbə. Üçüncü mərtəbədə də Dədədən, deyilər, əyağım şişib, 17 dənə günə vurdur ki, 10 dənə 11 qanqı deyə yinə vurdular. Tənəsə, bir hafta əyağının işini vurdular çəkilən məqamında, indi kimisə, istəyəcəsə, səncə oğlanı deyim. Allah pul verdi, mənə o günlərini çıxartdım, 6 dənə qəlbə qılçam da qaldı. Yəni o qəlbə mənə elə bir yadiyyət kimi qaldı. Şəxsə, çox naraziyyə. Narazı olmalı sən də, narazı ona görə ki... Hap halinədən məralatdılar, məralatdılar, keçdi. Bakıya kimi yazdıq, Prezident aparatına kimi yazdıq, Müdafiə Nazirinə kimi yazdıq. Yəni, qisadda vəziyyət bu yıldır, yəni. Konfuziya kağızını bilmədi, yaralı kağızın bir kopyasını. 50 manat pul aldı, haram xoşu olsun, ölürsə qalırsa. Məralı vəziyyətdir, o kağız Cəzzen Voykamata göndərildil. Papallar. Hmm. Apa ilə məmnə bu tələbələr. Hmm. Nə əhəmiyyətində. Gör, sure, gör, sure, gör. Sure. Evet, Papallar da Əsəbləşdim mən də pulum olmayan və. vaxt, pis vaxtı birer arvadın əlinə baxırdı. Hmm. Cəzələr ç ordan yazıb göndərər. Cəzzen Voykamata göndərdilər. Voykamatda amma çağırdı. Papar verirəndə de dedilər ki, buna düşür. Mənim bu vəzirtəm. Mm -hmm. Təcrəm tələb elədi ki, ağırcalı hamısını, qan tüzgələnə biləm Onu yenə verməlilər. Rüstan doktor belə bir başımıza oynaşdı. Ümumiyyəm, 2000-ci elədən sonra məndən 2000 beli istədilər, 50-ə. 5000 50 beli istədilər, ki, gətirək mm -hmm. Bunun olmayan vaxtı Xəstənin xəstə vaxtı, acizə, güzəldə var. Mənizələrdə. Bax, belə. Sonra 7-2 minə qaldı. Bundan da işi bağladı. Siz mənim haqqını yiyən haram, haramlar olsun. Amin. Ha. İndi, ay, Füzün Əllim, sən bir ətraflı annotasiya çeşdin bu haqqı hesaflardan. İndi bizə Belə Bili deyək, de. öz sözümüzəndə de, elə bilək, video çəkilmiş. Bəyək danışdığın kimi, belə sərbəst danışmanı istəyirəm, ya sənəni. Vax, heç bir döndü dökü döldü. Rəstəyənəşkədə işini atam. 89-cu ildə işimi atdım. Oradan yardım edibdən Azərbaycana, ki, yani bu cəhətindən bu ordu yəni. Mən şəxsə növcüm gəldim. Oranın vətəndaşı o ola. 90-95 yılda sürətli bir atışmasında mənim bütün sənədlərim itdiklər. Mənim diplomlarımı itirdim, həmçinin verdiyim attestatlar, qraq mərcələlərini itirdim. Şəxsən verdiyim digər vəçilər. Hə, nağardılar. Yəni özümə görə dur, mənim vizen bilətim, pasportum hamısı getdi. Rusiya vətəndaşı idi. Mən o, o üzlə döyüşmüşəm burada, şəhbsəm. Hmm. Təzzən 93-cü ildə mən baykımatda, 36-da düşmüşəm. Mənə bura 36-da mən pasporta baxmışam, vayənli biletimə baxmışam. Təzzən yenə qəbul edir, mən yenə döyüşlərinə getmişəm, məkirəm. Bax, bir otaqlı kamin alkan var idi, Bax, onu qoyub gəlmişəm. Mənim nəyə var mən demirəm, dəldəmən anama gələdə qoyub gəlmişəm mə görək o boycamsam, mə görək o boycamsam. Həndə bu utanmışam ben, ben ol, yox, ki mən getməm. Mən Rusiya vətəndaşıyam. 5 kimi miktar ki. Mənə deyək ki, get döyüş. Mən hmm. onu təriflə. Mən işimi ödə bilmərəm. Mən könüllü olaram. Ön Cərifcə öncə belə döyüşmüşəm. Bax. Burda yeminəyəm. Gəmişəm tarax belə oçur. Mən bax. <gülüyor> populyasiya. Mənə qəsar vericisiniz. Çüprüm bəzi məmurdir, bəzi uğraşdır. Belki siz haqsızlar sıfatı. Mən, ağrı, şəhsir, amlousun, nifret. Nifret nifret nifret sene, alırsak, mən siyasət Allah haqqını nifrət edir. Ya bu şiniy bilincilisiniz, ay nazir. Nifrət edir. Ay sosyan müdafiə naziri. Get mənim səhətlərimi yoxla. düzgün Deməliyəm ki, hmm. sən mənim şərəsimi düzgün edək. Mən deyim bileyim, mənə yazıq gəlməsinə o uğraşda. Bax, bu aliyyə yazıq gəlsin. Düz. O, belə ödə yaş yazıq qatındır. Düz. Hay nazir, bu məmurların qulağından tut apar dənizə turladığına, balıqlar yesin, belə vətəndaşlar incidirlər, belə gözəl qeyrəkdə oğullar incidirlər. Fulna satırlar. Heç, ona da deyim belə, Gəsən, görəmdə, yoxa, Azərbaycanda dinam, pulan, kəs, pulan, kəs kimlərdir? Hə, biz ikimi insanları siz tapa bilməzsiniz yer üzündə. Yer üzündə tapanmazsan. Sən belə hərqi deyirəm. Hərqi, bax, Allahın da bir dəvə gəlib, bir dəvə gəlirik. İkinci mən gələsindirəm. Bu, ağına çıx, dədəmin yanına gələsin. Allah kəməni. Bu, bu, min dəfə gəlsə də Milyon dəfə də gəlsələr, mındar kimi gəlin, mındar kimi də gedəsələr. Mən faqda onu gələm, mənim işim var. Bax, onu çək, apar nazirinə də gözlər, göstər, kimə göstər. Mən haqqın, ədalətini, mən təlif, prezident mən də o haqqına, sadəcə, nifrətlə içimizdə olur. Düz, düz. Bezdirirsiniz, də, də bu vətəndaşların hamısını hə? hə? bezdirir. Şək, şək. Mən görmürəm. İnanmırım Niyə inancına? Mən inanıram ki, inanıram deyəndə inanmaq belədir ki, qoy görək nədür göstərəcək də özünü. Prezident dedi ki, mən bütün əlillərə, müharibə veteranlarına, müharibə də iştirak eləyənlərə, iştirakçılara köməkdarlar eləyəcəm. Hamısının öz haqqını qaytaracaq, prezident də qanunda göstərib ki, əlillərin, veteranların, müharibə iştirakçılarının bütün statuslarını, bütün imtiyazlarını, palojinasını verən Müvafiq izra hakimiyyətinin, orqanın başçısı Azərbaycan Respublikasının prezidentinin özüdür. Əlillərin, veteranların hüquqları haqqında, qanunda da bunu yazıb sən, sən, ay, möhtərəm prezidentdir. İndi buradan bir şey çıxır ortaya. Bu müəllim Əlbəyxat döyüş ustasıdır. Sovet vaxtıda, NVID-də Əlbəyxat döyüş müəllimi kimi bu adam xidmət iş görüb, Sonradan Sovet dağlanda orada öz vətəndaşdığını, öz evini, öz torpağını, mülkünü qoyub, oradan gəlib öz vətənnin Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda müdafiədə, əsas ön cəbhədə, ön frontda, əsas döyüş, bayavoy atriyadın tərkibində erməni dığaları ilə, rus dığaları ilə, 366-cı polkun o yerdəki törd öküntülərindən bu adam döyüşüb, dəfələrlə boya girib, döyüşə girib, dəfələrlə bu döyüşdə iştirak edib. Mala bir şey maraqlıdır, orada döyüşlərdə o maraqlı o məqamlar, o gülməli, prikol, yaxud da həyəcanlı döyüş açışmalarında orada kimlərin başına nə iş gəlib, nə zor olub, yoldaşlarınız kim idi, döyüşdə komandiriniz kim idi, onu bir maraqlı bir şəkildə bir başa da bu... Ee, biz də belə bu dövüşlərdə nələr olub, nə hadisələr, canlandırılmış bir şeylər? İkinci bataliyanın ikinci rotasında soru iş edilmişəm. Məsələ, yəni o vaxtı nizam belə yox idi, yəni rota rota var idi. Məsələ, şəxsənin komandir hizmet olmuşam, komandir rota üçün gəlmişim. Sikolatçıq olmuşam, ağrıdığıma görə. Hə, yəni, sikolatda olmuşam. Məsələ, gen edirim, yer gələndə, yəni, geri qalmamışıq da. Yəni, məsələ, biz əmrə tabi olmuşuq, komandirin əmrə. Gen edirim, mənə Allah ə, rəhmət edəsin, bəzilər vardır. E, yaddaşdan çıxır, mənim elə də yaddaşım yoxdur. Rəhmətə gedənlərimiz vardır, məsələ, saklıyorum, dəstəli kəşfiyyatımız. Məsələ, dediyim o, ki, döyüşlərdə valla, indi uşaqlar çox olub. Yaddaşlar silinir. İndi, məsələ, arxivi axtarsanız, əgər kişi kimi, siz arxivdən mənim sənətlərimi, heç nə deymirəm, məlumatını bilməz desəsəz, siz onda dəqiq biləyirsiniz ki, kimlər kim olub, kimlərlə nətər döyüşüb, kimlərlə yaxşı tanıyacaksınız. Yəni, nə demək istəyirəm? Valla, bizim yan Ya şar da darı var demişler. Görün boy otasıtlar. Dizgen desin, çükten decek, çükten mesela ranızılı oynadım. Adak çoktu mesela. Çok mesela, mesela için, sizin kat yol arkadaşınız kim idi? Bir yerde çöreği yediğiniz oğlanlar mesela. Için, o dövüşten sonra bir yerde e, posu değiştiğiniz adamlar kim idi? Bak böyle şeyler. İkinci batımdı. Mesela diziyor. Mezi olub, əhli olub, isi olub, məsələ... olur, olur, olur. Mesela, bu qar olub? Bu qar, yox, bu qar, ləhmətlik şəfəklər vurdular ona. Sanfeyləm vurdular onu. Bizdə döyüşənlər məsələk nə bilmir mi? Perikçil olub, kül-kül şəxlar olub. Yana elə qalmır. Üzrün desəm, e Paxa-paxa rəhmətdir, qıçası sallandır onu. Məsələ, valla, dəqiq tanışmaqdan... Silahınız nə idi? Avtomat idi, PKI-di nə idi? Sniper? Hanzı silah? Bəndə... Mələ... Teşiköp ilə mod idi, əllə. Ancaq 5-45-lər beş, beş, oluyur qıçalı. Hə-hə-hə-hə. İttaq Fremlə. işçi Məsələ, ə, Bildim. Ə... Bu, elə bir döyüşlər olurdu mu ki, düşmən tankı ilə, yaxud da düşmənin zirəkli bir, hansı bir avtomobilinləsə qabaqlaşmaq momentləri, yaxud da top yağışı o, deyirlər düşmən? 3 gündən müasirədə qalmışıq, 4 dənə də şəhidimiz qalır, onu 4 günə güclən çıxartmışıq, bir də rəhmətli sahibi olur, ha -ha. Yəni, bizim yəni, yaxın olduğuna görə o yataşda qalışıq və övəndən qalışıq, yəni elə bir o, vəziyyətlər deyil. olur ki, düzənə desək. Yəni nə tərtibdir mühasirədə? Euro 17 lədə, nə, 17, 17 siyahıları götürülmüş yət Onlardan öldürüb silahlarını götürüsünüz. Yəni döyüş qədiməti, trofey. Yəni, Mühasirədən çıxdığımız. Mühasirədən çıxıb düşmənin özünür, qətley, öldürür, fəlakəylib, məhv elib, onun silahını götürüsünüz. Hal olsun, məxsus. bir şey deyim. Əlbəttə bu Silahlarınız, yaxın dostlarınız, tanışlarımız burada hadisələri siz qısa annotasiya şəkilində dediniz. Allah kümhəni Yəni, bir tankımız var idi. Açıdayım Yəni, o Sovet Rükmətinin bir tankımız yetmiş ki, valla gəlirləsi ki, hatmışdır. <gülüyor> İndirəyəm, mən, pərviz vardır, dığa. O, adam rayonunda kökünün yanı kədədir. <gülüyor> Səndəmək, ermənilər gözləymiş, ermənilər gözləymiş, mən nə biləm, buna gözləymiş, biz də orada oturub tüyüqcədən tutub, ermənin tüyüqcəsindən durub, elə ağaca tutub şaşırdı ki, çəbaq Bu pərvizə dedim ki, pərvizdə ilə bir yuxarı meşiyə tərəf, məncə bu da getirdi, hələ ona kimi bilmirdim ki, avtomatın 5 gül atanda lüləsiz şəyə patron orada qalıdır, o da Allahın içiymiş. Nəyəsə, elə bir, bir kilometr elə shimizdə, meşəyə birə-birəz o attı, ənə biraz o attı, onu getdik, shimizdik. yuxarı təfəlliyyə atırdıq. Nəyəsə, atomlar məbnəsi 545-di, 40-həli atlamaq. Hə, Rüşnöq pləmərdir. Onu çöqqələdi. Çöqqəlində atmadı. Hə. Nə qərir edə mətmə, düz gedim ay Mən buraqad gedirəm, hara çıxıb gedirəm. Elə olsun ki Allah sağ salım. Nüsbətə qayıtım deyim şəfəmiz. Bu dəsərə rəhmətə getdi. Amma. rəhmətə getdi. Veteranlıq aldı, maliçi olunmadı. Onun olmadı. Elə gedənlərim çox oldu. Nəsin dediyim məhsuta axmadır. Tezə məcbur oldu, gedim ayarı gedir bu bunlar. Bu axma elədir. Gedin qoy biraz soyusun 5 10 Biz eylə şeylərlə qoruşmuşuq. Oradan ağızı, deməli o atma, atsaydı, təsəvvür edir ki, biz elə mənihətlə girdirdik. Haa, Allah nələ deyordu. Bərbizi yurtdur, o da iş edirdi. yeri qarqçıq gəldi, nəsə, 1-2 saat, 3 saat, yurdum, ətta ondan sonra qorxdum, adnoş qoyub, adnoş qoyub, adnoş qoyub, biz bıraktırdım. Təsəvvür edir ki, atılan avtomatın ləsişi güllər bıraxmıqdır. Ben evet. yine değilim. Yani dediğim evet. onun için, tesevüle bir tane rakatkiyle neler bir dedirsen sana. Demir, ya şimdi biz mecburuk bıçağında, baltayla, yabıyla gitmeye. Yani biz mecburuk bunu Olmayan yerde onunla da gitmezsen. Bizim evet. çünkü geçtiğimiz yol budur. Biz bilir ya hale gelir. Bak, görsünler ki dövüş ne olan şeydir. Ölüm evet. ne olan şeydir. Ölüm evet. haktır. Aziz ona... Dox qalazımdır, dox mən bir söz demirəm, çox da mizik etmişdir. O, rəhmətlə yetmiş, dümbərəm, bu, çarp küsdə çazım, onu qalır, dümbərəm, deyəsəm, ha, onu kürov getdi, hə, buranın üçün gürov getmişdir. Bilmirəm, bu yaxanlar da deyib, gəlmək, xəbərin olmadı olaraq bu şanlı tuttu təsiri yoxdur. Bir öhdə yerlər. 27-yə yazacam. Başqa nə olmalı? Məni deyirəm, yəni vallahi həm o teatrda yatdığını bilir. Var çöyünə var dostlar, tanışlar, var düzçülər var. Sadəcə görüşmür, görmür. Hərinin hmm. bir fikri. Yəni bilmirəm, hər biri xəstədir, dəli, İndi bunu bilmirək. Şəxsən mən, mən. Bugün yatıram, sabah yadıma çıxır. Şəxsən onu yaddaşıma saldırır. Sabah onu mən yaddaşıma saldırır. Nəyə görə? Ona görə. Bizim nə yaşımız var? 67-ci iliyyə. Hə? Bakı, dəsəncə mi? Bu iğnə dərman, doqlanşı, ki etmələr, bu həm hansı sənin müvəqqəti saxlıyır. Ona birinə gün çatır, birinə gün çatmır. Öyün çöləyi yoxdur, dərmana verəmiz. Dərmana verəndə öyün çöləsi qaldı. Birini alırsan, birini alamırsın. Mən demirəm ki, ətmağa mücafaat bir. Qız hmm. sanəcə adam olsalar, olsalar yaxşı olar. Yazıqdır bu millərinin bağlıları. Mən nə demək istəyirəm? Mən genə inanmıram ki, prezidentimizə demir. Azıb bəziləri deyirəm. Genə inanmıram ki, ha, bu yazıq yetimi yetirəm bağlıları. Bunun qədirini bilmək lazımdır. Hər onu... bütün... bir evlat, Azərbaycan evladı. Onlar kimi də yoxdur. Əqilirəm canım. Düz, düz. 60-dən, 70-dən bu bütün dünyaya göstərdi. Bax, biz nəyik? Düz. Biz nə milləti onu... 44 günə qarabağ aldı bizim oğullar. Allah haqqı priqaz versə, sonra doğrusu da qırk keçilir. Hərbəttə. Bax, mən şaxsər deyirəm. Düz, düz deyil. Priqaz versək, öləcək dönməyəcək. Bakuru da qırbədəcəyik. Bəli, bu müddət. Bu müddət. Çeçənlər də ki, bağışdığı nifadıma görə deyir, "Mücədir, hal olmuşuq də deyir. Bunu oxuyur deyir. Ruslar də deyir, urs, deyir nə tər bunların qavanı almamadlar. Çeçən ruslar nə qədər döyüşsənə qavan almamaq. Azərbaycanı deyir, nə ola bilər ki, Azərbaycan 44 günə bütün torpaqlarını geri ala. Çeçeni demirəm, çeçən demirəm. Dəhşətə uşaqstan bu millətə çata bilmir. Bu millətə çata bilməzdir. Azərbaycanın dövlətinə çata bilməz olanda. Vay nədir. bir 2 ay qarantindən çıxarın özü dedilər ki, səni elə bir yeri göndərəcəyik ki, gülə bilərsən. Öz başa baş barmağımla qarantində. Beləsə qanpimə çələmiyormuş. Qazeti belə püçələdim yaxdı o yerdə. Çıxanım e, vurdum, yandırdım. Götdüm <gülüyor> də belə başımı əcəla tutdum. E, Öğvən kişi qırtısı oraları götdü. 10 Onlar dənə özbək, 10 dənə özbək. Seher, bir stroya düzüləndə görülər ki, 10 dənə özbək yoxdur. Getdilər özbək yaxdı Özbəyə axtarır, üç, üç gündən sonra tapdılar, gəltdilər, onları özbək, dedik şi, sattı ki, frankez, o bizi də, adımız nə? Mamedov, Mamedov, Mamedov, Mamedov, bizə Mamedov məqələr, sattılar, ki, sərican çüktü, ki, sərican sütümə. Mənə hələ, heç çünki, psəqə, pirmət olumdur. Mən kubala vələmir, ancaq çöldə əyək yol təqlərəmizəm, mən durdum, olardırdır. Birliyetini kisireceğim. Karşı karşıya durduk. O çağırdı, ben önerim dedim, götürmem. Ben götürmem. Diyorlar, sen öyle yeri göndereceğiz ki. Var ne ola, kuvvet ye. Var, pasokalar, orada da bizim kambas var. Hmm. O da Azerbaycan'ın. <gülüyor> Lenkara'nın idim. Musa idim, nesil adımdadır. Hemşe gelende, bana para din Çək temp ilə yavunu yirsə baş eləyir. altında dururdum. Həmən əskərlərlə məşq edirdim. Keçə bilmirdilə haqqında yavurlar. Ha onların məşq edirdim. Bak Allah hamdır. Yəni nə keçinir, nə tərsən, hər bir millət oğul. Bizdə əfendiyə var idi. Azərbaycan baləkəndənindir. Gədəndə dediklər, burda ələkəndən birə olan mə Rəzi bacana olan var. Pütür və qanaq. Məlum şəxsəm, eytirəm vərdə, şəhər O, məndən böyük bircəb idi. O, məndanlar barnağına gelmişdi. Bak, burda tapdandı. Hələdə biz yaxın münacibə etdiyik. Bak, Allahın elə bir oldu qədum. Yəni, bizim... Ben demirəm, yəni çiçəyəni, ancaq sadəcə... Bizim milletin bir Türk dört damında. Heç bir millet çatabilmez. Düş. Bak konuşarsan ben biriler. Biraz Azərbaycan prostü hem çölüle kıslarlıları hem içeride. Hem kainlar var hem zibirlər var. Bu üçün bak bunlar iyili. Yoksa bu millet canını veremiyorlar. Evet bir deyelim. Yunanırım ya. Herhalde. Herhalde. <gülüyor> Herhalde. Herhalde. Nə qədər mən ürək, zəttə ürün də danışıram da, mənim simonu deyilir, ürəyəmi onu deyilir. Allah'a onların ki dəfəd, ne ki dəfəd çərk edəlim? 2 kədən dövüşəm də, 2 kədən dövüşəm də, 2 kədən dövüşəm də, dövüşəm dəfə. Pəlki, bir dənim məlumat gerçəkdir, oramdan. Aytuğum Al mən ortaydır. Baba, bax, aytuğum. Allah'ın düz. <gürətik> Çünki biz onların üçün olmalıdır. Evet, düz Sen olma, ben olma, olma, olma, olma, olma, olma, olma, olma, Yəni üçəksən. Her neyə eliflərsən. Ben yəni dəyirəm. O, bəzlərdən dəyirəm. Düz. Kaxı zəra Edi... dəyirəm. Sen... Başa çıxərəm. Başa çıxərəm. Ancaq yəri gəlsən, yəri gəlsən. Yəri gəlsən. Onlara gələn biz, özümüzü sata sütüyəm. Onlar sattındır, biz sata sütüyəm. Evet. Biz, bir Və nə isə mən bilmək salamla gəldiniz, mən özüm fərq elədim. Mən başda oluram. Bax Aytdo, bunu bütün görə bilərsiniz. Gedəşpər ötdəndən, düdüyü bilməndən. Yet çinimizə belə vururlar, etibə. Oğul, oğul. Bax Qurana and olsun, yarşa samboya mamı, var mənim deyirəm. bir yer. Qalır Ya kim yazıyor? Ha valla 5 kilo, 10 kilo pergelerin. Girende yarışta çeke uygun gelmeyip bizi çıkardılar. Değilmişiz 3 kilo, 5 per kilo pergeler olmuyor hiç. Biz, ha, bırak yarışı gir. Ama böyle adamlar var. Yani ben ne demeyse dediğimi siz keşiflileriz. Yani korkan millet görür böyle. böyle şey. Sabah emriylese kursu krasıyor. Böyle şey krasıyor. Nə çiçiyin, nə olduysa? Sən özümləni danışa, çiçiyinə mən nəyini tanışa? Ma çiçiyin lazımdır. Ma çiçiyin, öz müllətini istəyən oğul, öz canını, öz öt topu, torbaqda nəfəs alır. Torbaq bizimdir. Oğulma biz heşikmiş. Ma çiçiyin, nə deyək? Buna sən canımı yoxu, yürəyimini, hər bir şeyin qorbandır. Çünki burada yaşayayım, nəfəs alırsaq. Sənin gələcəyim budur. Uşaqların gələcək bu, dəzəbətənin gələcək buradır. Təs. Mən nə demək istirəm? mən valla tanıram mən demək, şəxsəm. Mənə bağışdır nəzə, səhv danışdım, düz danışdım. Mən heç nə demək, Allah nəylət eləsin, torpağın pulunu yiyir, vətənin pulunu yiyir, satqınçılıq edir, uğraşdır edir. Mən bunu dəyə bilərəm. Haram olsun produsulara, mən bunu dəyə bilərəm. Maaleseqlər bu boyda, mən Adam olmaq lazımdır. Bəli, adam olmaq. Biz məhv eləmək olmaz. Düz, düz. Adam olmaq lazımdır ki, səni çoxmaq səhv, məni, mədəniyyət, bir balaca kişilik olmalıdır. Bir qeyrətin olmalıdır səni. Bu, bu da nəcək eləmələrə. 50 madını ye, 100 madını ye, də başıma oladır. Ət, kişi olmalıdır. Ət, tüləb qaq ki, Ben bunu deməyə Kim olsun deməyək? Məhizdəyirsən, mən Allah'ın də olsun bir Allah'ını vurdur. Allah'ın də olsun Kim olsun, mən kırmızı də olsun. Anca sədəcə mən dəyən mənəm ki, bəzini görmədim. Mən bildiğimi dəyəm ki, bu nəç, bək bunu mən Mən o qədər hadisə çəkəyəm səhəyəm səhəyə geçmədəm. Mən Rus haqqımın qəstəydim də olmasam deməyə Deməs mən gəlinim, əl mən yalandan yeyirəm, səndən çölədirsən, amma mən hələ bu hökumətdən çörək yeməmişəm. Özümə sürüşdür. Sığış... Məni neçə il də dedilər ki, belə mən sürüşdürmədim, mən məncə hökumətdən pensiya alacağam. Mən sürüşdürməmişəm, yəl... vallahi and olsun. Mən alma, Məl, bir də təkallahım var onlar. Mən özümə sürüşdürməmişəm və mən məni kim ol gəl. Amma mən haratanda Mən Ancaq gör, nə vəziyyətə gəldə çıxdur ki, malicə bir pul topamdır. Mən kuruqda, istirahəyədə bir pul topamdır. Əkki də baxar mı? Gür, nə qədər mənim mənim bilət alır ki, mən bir əravadın ərinə baxım. Mən ger, gəl, onunla gelirəm ki, gecə ölümdə bana bir yataq yeri verirlər ki, orada binəcək bir yüzə. Mən deyirəm, onun əziyyəti çəkim alımdır. belə də verər bəlkədən. Ancaq o əziyyəti çəkirəm ki, Məsəlçəm, bu da var. Mən yenə deyilmiş, aləmə də müərtəs olmamışam. Olmaq Allah mənə o gün öldürsün. Allah o səninci dənləri öldürəcəkdir. Yəni, nə demək istəyirəm, valla Allah bilir. Ay, aqsaq qal, sağan qadan alım. Sən bəyək bir söz işlətdin. Mən bu apelə ürəyimləndə vurdun, niyə elə bil, yaralı yırməni? Özürsüz mən, nə bilməni, məndi ağrı inandı, baş inandı, özümlə əlalanmıram, al siniri yəm, bilməyəm, nətə? hələ sənə kredita 40 manat pul çıxırlar, bu 80 manatdır. Mən gör, nəyə açıb. 500 manat kredit götürmüşəm. Bakıda 10 ildən çox, mən o Azər kredita pul ödərdim. Biləz tutan vaxtım idi. Həm krediti bir də biləz. Ərəkətiyyən vaxt. Bu, 78-lə götürülən kredit da ki, 78-lə götürülən kreditdir. Dollarla danışıram. Mən bunu öv deyənmədim. Belə öv deyənmədim ki, malizə imkan vermədə. Mən də tə hükumətdən, Allah canlıqlarını sağ edilsin, hər nə bir edir, səhsəm buna, dəkçəm buna, səhəm dəyər, məni Birazcə, özümə qışahtan-mışahtan edeyim. Əh, sən bunu mərkəmiyə verirsən, 500 manat pul mən bunu 500 insan maddur, o üçün. Mənim 40 maddımı çıxırsan sən ona. 500 manat ilmə imkanın yoxdur. Əh, sən nə? Əh, sən maddın, sən mən, mən ilə pulları pay-pay paylanmışım. Əh, 500 manat imkanınız yoxdur, heç istəmirəmdir. Əh, biz imkanı verdim O nə çıxırsın hə? Allahım də olsun, mənim 40 matını çıxır. Məlkə, məlkə... Özə, veteranlıq kinişkasının pulundan. Veteranlıq kartından, ha? Veteranın pensiyasının kartından 40 mat kredittir, ha? Vətranın kartından 40 nirlə mat kredittir. bu önəri Ha bu ne kadar... Bol, ha birinci kanunla, veteranın klişkasından şey tutabilmez o, veterana cüreştece etmeliydi. Evet. Gör, Mart Mesela... ayından Noblus bayramı, bayram günü mahpul vermez. Kır manatın, kır manatın merkemeyle bakışa da çıktı ya. Merkeme Mart ayından, ne ya? Şastı. Mart ayından. Peki şimdi, ben ne diyeyim? Sen ona göz sikirsen sen 500, ben değil mi al. Görürsən ki, vəziyyətə bağlı, biraz imkan verir. Yəni o memur çasıftı, de. ona dövlət evet. maaş vermər. <hazır> <hazır> <outta> <kings hazır> <wizard> ayda kimi üç münaq alır, sənədə 40 matına göz çirir. Aili mart ayından məlir ki, başlı... Hə, siz ölürsünüz mü? 10 aydı mənim, mənim, mənim, mənim, mənim, mənim, mənim, mənim, mənim, mənim, mənim, mənim, mənim, mənim, mənim, mənim, mənim, mənim, Belə 500 manat keçəcək mart ayında. Bu mart ayında il tamamlanır. bu bu məhkəməsi, bu prokuroru, bunun bu polisi, bunun bu şəhər bunun eee başının səsi. gəlib özləri bu vətəndaşı, bayaq mən dedim Özləri gəlif aparmalıdır, Şəhər Sovetində dama boy var, təsarifatının sot kitabını əsasən. Mən Heç bir sənə müraciət eliflərmi ki, biz gəlmişik, ayaqsaq qal. bir gəlmişik, sənlə maraqlanırıq deyib. Şəhər Soveti, İzra Hakimi, Balinisası, Həkimi gəlif sən qapını dövdürmü, gedək səni bir yoxlayaq, sənə əlilik verək. Sənin bədənində qəlpə var, qolunda, qılsanda yara var, Mən başında tramma sən var kəllə beyin. Şəhər Sovetinə Deyirler ki, İslamlara biraz yardım edilirler. Aha. Genel adımı geciğe saldırmışam ki. Pasukalar da bu Mart'ta sattılar yedirlər, biz tutmuştuk o sefreti. Kazıb göndermişik. Şey. Dediler, yok bir lan vakti bireyler. Ona onu sevdiysen eldik, bari olsun 4 başı verilən yardımı hala Yardım. hindənə gəldək Hamısını öz qohumlarına verdilər, bax, bax, bax, bu qəndın tamakı Da mən sizə deyirəm, xayi nazirlər, ay ha. sosial müdafiə naziri, ay Anar Məmmadov Anar Məmmadov demiş, ay deyir ki, pasırkanı Anar Məmmadov gətirib öz zibindən verir Orada da neçə tır tır tırlar gəldi, bunu nə qədər puluvacı tırlar Bə dövlət hara baxır, dövlət verməyir pasırkanı Hala heç nə deyəmək, məhələk nə deyəmək Cax dedilər ki, MTS-də verirlər, köhnü MTS-in yanında, dəna burada bu dəmir satılan yerdə. Cax dedilər, verirlər burada e, sabəzdə, dəna sosial müdafiə bu. Getdik ki, yekəy nolatın dalına girmir, səni boyda, məni boyda bir dənə pasıl Kimin qabağına, qapısına töklər, orada Ceyhun adında poştun işçisi var, onun qapısına. Biz də bunu yazıq verdik, gəldi yazıq Elburusdan, Elburus kişidən izahatadılar ki, deyilən ki, mən helə şey görməmişəm. Ayət. Pasırkanın sayı hesabı yoxdur, adamdan da yekədilər. Pasırkanın çinə birdən adamı qoy ağzında bağla, Sən boyda boydadan onun çinə yerləşir. Göncüm. Hamısını apardılar öz qohum qardaşlarına. Gəh dedilər, gök kişilərə gəlib, gəh dedilər, gök, kimsəsiz kişilərə. Ay, utan, he, ay, Anar Məhmədov, nə işsən, nə qədsən, bu, oğruqdur, jüliklikdir. 99-cu 99-cu ildəndim. <gülüyor> Dindiyənə qədər ilə olub ki, əsatıl, kəsiblər ki, o köhnə icra batışı olan vaxtı güyə bu veteranlara bir pay, bir, bir kilo ət veriləcək. Mən da də bu dəvəz getmişək. Hə, Yax, deyək, çəhərləndə belə elə, hələ qardaş, bir deyiniz qaraqat olsun. Hələ, vallaha qaraqat olsun, isə o vaxt əməl. Heç bir var varmı, burada ölü var, deyil ki var, kimsə varmı. Valla istəmir kərdəşə, heç dənk istəmir. Mən heç indirəm, mənə bağışdım, ta burdan belə, ta nədir mən. Neçəncisən ayaqsaqqalı, neçənci, Nəcəcə... ayın neçəsindən adan olubsan? Martin olsun. Ad, familia. Məmmud Afiyyacır, Uğur Özündə köhnə döyüşdürsən, yaşa, şəri? Göran, boyray, onu. Göran, 46. Baqif, ev 46. 46. Hə. Sən qadan qalım ay müəllim. Hə. Bu sənin çıxışlarında əsas məqsəd burda budur ki, sən yaralanma yerlərin, qälpələrin hardadır? Qälpələr qılçada. Hə, qatdanan yer. Qartanla e, so, soqlçanın, soqlçanın oynağında hə. gülləni də oradan çıxardıblar. Hə. Amma sənin epikrizində o qälpələri yazmıblar. Eləcə yazıblar ki, hərbi alınan travma, güllə yaralanmasında yazmıb. O savatsız Yekə qulaq həkim. Niyə bunu belə yazıb? Səndən 2 manat pul istəyib, yoxsa 10 min manat, mən bilmədim, səndə də o olmayıb pul. Bunlar, deməli, xəssəni, xəssəd öyrə, bu milli qəhrəman anası adamdır. Bu qəhrəmanlıq eləyib, vətən uğrunda döyüşüb. Bunun haqqını, hüququnu siz tapda alırsınız. Prezident qanunu qəbul eləyir, siz qəbul eləmirsiniz. Vurusunuz o qanunu yerə. Əyəxliyirsiniz, üstündən keçirsiniz, badalaq gəlirsiniz. Qorxuya salırsınız, zablucda. Bəyax deyir ki, bu axsaqqal, dedinə, e, bəyax, mənim sənətimi vayanqamadda, proqorluqda, hərbidə, gizlədir. Sənin sənətini gizlədir, amma soran pul verəndə səyin özünə çıxardır. Hı. Məlkəmədə də o qanunu səyin özünə oxuyur, amma burada gizlədir. Gizlədə deyir ki, əbir hə belə pul versən, mən taparım. İndi bu vətəndaşın, bu axsaqqalın, bu məllimin, Karate məllimidir, bu özü bir malifləndirici bir insandır Bunun bütün sənətlərini mən göndərirəm Qoşmaq olaraq bu video ilə sizə Barəsində həmən bu vətəndaşı incidən adamların Barəsində tədbir görmək Hüququ müstəvidə niyyəti ilə, ümidi ilə Və bu axsaqqala Bunun borcu dövkü bu gəlsin Sizə yalvarsın, qapınızda diz çöksün Qapınızda dilənci kimi sizdən əlillik dilənsin A Şəhər Soveti, İzrah Hakimiyyəti Coranbuğ rayonunun Banlinsası, Polisi, Prokraturası, Sabezi, yəni Sosial Müdafiə Fondu, yaxud da Məşğulluq İdarəsi. Mənim fikrim, zikrim nədir? Müraziyyət eləyir bu axsaqqal Azərbaycan Respublikasının prezidentini. İndi o, prezidentə müraziyyət eləyir ona görə ki, prezident də öz nazirlərini Məlumatlandırır, qanununa başa salır, başa salır ki, bunun axsaq qalın əlilliyini, Forma 88-ini. Vanlisa, siz bura yazıbsınız ki, Sosial Müdafiə Naziri cavab göndərib, mətub ki, sana Forma 88-i al. Bu, almalı döyül. Onlar gedib, özləri bunu çağırıb Forma 88-i, bunu özləri müayənədən keçirdib, hələ bunun civinə yol pulu da qoymalıdırlar. Yaxud öz maşınlarında parmalılar, gətirməlidirlər əllərin üstündə. Forma 88-də də yazmalılar. Bu adama nə polojin adı, nə polojin adı. Bunun hamısını eləyirsiniz. İndi buyur, axsaq qal. Sən öz müraziyyatını Azərbaycan Respublikasının prezidentinə bildir. Nə istəyirsən? Mən haqqımı, əzələtimi, mən, mənim neçə əncələrə sənətimi gizlətlərsən, məlumatını papalinə göndərdilər. Orada mənə yatıdırıb, gecidən axı geri. Bu ay komata əliliyimi alamayam deyən o sənəti verməmişdilər. Onlar yazmamışdır. Çünki məndən 2.000 manat pul istəmişdir. Mən də o pulu vermədiyimə görə orada yazmadılar. Çünki o imkanım da yok idi. Burada çatığında bir tək deyirdilər. Nə deyirdilər? Deyirdilər ki, buna sən əlili tüşmü, səni elə belə pensiyar çıqarda bilərim. Mən də ona görə razı olmadım ki, Mən biri var vayinidən, döyüşə-döyüşə, yaranım, haqqımı tələbini, biri var da mənə haqsız yerdə gətirir, deyir ki, sənə elə belə pensiyyə kəsə, kəsək, kəsə ikinci qorubdur. Ancaq vayinidən kəsə bilmədik. Çünki papayın göndərdiyi çağız buna düşmək. Qantuziya çağızımı oradan yazmadı, oradan da göndərilməmişdi. Onlar da yoxlamadan keçirmədi. Niyə keçirmədi? Keçirsəkdələr, bu məndə var. Ona görə ona kimi marad bu lazım Ona görə də keçilmədilər, dedilər siz narahat olunun, gedin, sizin kağızınızı vayn komata Mənim də bu xəstəliyimləri istifadə elədilər. Bir arvazda o da xəstədir, qarıncırıq arvazdır. Ondan anlayışı bir şey yox. İnandırıb, avsı görə göndərdilər. Burada ki, həmən kağızı verdilər, gedin, bir tüqə. Getdi vətəkə vətək dedik bu, sənə bu kağızdan verilmiş. Tecədən mən kağızları üstünə düşəndə kontüziya kağızımı çıxartdılar, xəstəli kağızımı çıxartdılar, onda gec oldu. Tecədən bir, bir vaxt çıysam, dedilər 5 minliyyəti. Sonra dedilər 7 minliyyəti. Mənim xəstələ 150 -mə pul tapam mən 5 minli haradan alın, ki, Mənim əlləyimi versin. Ben sadəcə, əgər varsa, bizə kərmə desinlər, vere bilirsə, əlləyimi versin. Əgər bizi kim dərmi? Hamzıdan yaxşı, bizə kərmə deyəcəm. Əgər, gözünü aparsın, bir defəlik güllələsin, qoylasın, biz canımızı qutaraq, həstəli, Allah heç mü göstərməsin. Məhsəni olar bilmir nə olan şeydir. Ayağını bilmir nə olan şeydir. Baş üstəsini bilmir nə olan şeydir. Pul tapu, malizi götürə bilmir nə olan şeydir. oturur qasasından yiyirlər. Sadəcə uçan ağırmağını bilmirlər. Onların məniyi, mədəniyyəti şirik olsa, onları özü düzü qoş arxivdən hər şeyi araşdır, çıxart. Əliliyimi verir bizə isə olmasa, indən sonra 5 il, 3 Ne ömrüm var onun heç olmasın süyünə ağrışka bilmir. Uşağıma bilmir. Yetti baş küfrət at oyunda məal. Binələ mədəniyyətin məniləri varsa şey eləsinlər. Əgər eləmirlərsə, dilm yok, dağlar çanlarını sarələsin. Hamsını yaxşı qosin divara küllələsin, canımızı qutarıb gedin. Yəni bu xəstəlikdir. Ailəsinə din. Ailə işi istəmirəm. Mən demirəm gətirmə, sat pul ver. Önəcə, haqqını istəyirəm. Əgər verə bilirsən sə, dökum varsa bir də, döklu oğlan oğlan oğlan, ciyarı oğlan oğlan, biz də ciyarıyım. Əgər sən millətsən sə, millət oğlusan sə, millət kimdələk edilməz? də qədərəcə. Ben əliyəcəni deyəm. Mənəm halım yox deyəm, mənəli sürtəcəsin, yolda qalacaq. Cədikləyəm ədəmək istəyirəm. Neç Oldu axsaq qal, çox sağ ol.